يا حلو شايفت بشايفت تكلم ارحم بحالي بتنك والعز متكلم قدام قرايبك مانش عاوزك تكلم ام قال حبيت بقتي من اخي